Я проживаю в Хмельницькому, і я не знаю жодного такого укриття, яке б могло б врятувати нас при ядерній небезпеці. Хмельничанка Світлана розповідає, хвилюється через можливу ядерну загрозу. На початку війни нам якось сказали затривожний рюкзак, що має бути, що буде сирена. Ну, а по цьому питанню ми взагалі якби не орієнтуємося взагалі, що потрібно робити, які мають бути дії.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 Це так сказати, ну, називають, бомбосховище, але це просто сховище, в них більше ступінь захисту, а решта – це радіаційне укриття Захистом від радіаційної небезпеки, від іонізуючого випроміння є не тільки захисні споруди, а любе сховище. Воно до тисячі разів зменшує інтенсивність дози, яка буде розпослюватися після ядерного вибуху. За словами Віктора Овічка, звуковий сигнал при ядерній загрозі буде такий самий, як і при повітряній. На телефон має прийти сповіщення. По радіо-телебаченню з'явиться повідомлення про загрозу ядерного удару. Перше це вислухати до кінця сповіщення, яке пройшло, потім про будь якій загрози буде команда спуститися спуститись в найближче укриття і знаходитись там до тих пір, поки не буде команди відбій.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 Тарі, контейнерах, хто із це якісь закрутки, консерви, щоб воно не відкрите. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.